السلام عليكم اليكم حلقه جديده على قناه فكره خبير امني فلسطيني يكتشف ثغره خطيره في تطبيق سناب شات تهدد خصوصيه المستخدمين اكتشف المهندس الفلسطيني احمد بطو المختص بامن المعلومات والجرائم الالكترونيه ثغره في تطبيق التراسل المصور سناب شات وهي الثغره التي قال انها تتيح اضافه اي شخص بدون موافقه الطرف الثاني والاطلاع على جميع صوره وقصصه دون علمه واوضح احمد بطو الخبير الامني لدى شركه ميجانيت للاتصالات ان الثغره خطيره جدا وتتيح القراصنه اضافه اي شخص واقتحام خصوصيته ويمكن يمكن يصل الأمر إلى حد الإبتزاز والتهديد، وأشار الخبير الأمني الفلسطيني إلى أن المشكلة الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات، والتي وصفها بالمجنونة، في الفترة الأخيرة لتطبيق سناب شات بدون فحص عميق من الناحية الأمنية، وأضاف أحمد بطو إلى أن سعي سناب شات لمنع تطبيق انستغرام من التفوق عليه بعد التحديثات الأخيرة يشكل خطورة كبيرة على سناب شات ويجعل القراصنة يستهدف قائمة مستخدمي سناب شات الذين تسربت معلوماتهم في وقت سابق والأسماء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا وأكد الخبير الأمني أن الثورة ليست هي الضرر الوحيد الذي قد يصاب به الضحية حيث تتسبب عملية اختراق باقتحام خصوصيته وابتزازه مع الوقت. ولم ينجح مطور سنابشات الى الان من سد تلك الثغره حسب تاكيدات المهندس احمد بطو الذي حاول الحديث مع فريق الخدمه الامني الا انه فوجئ باغلاق حسابات الاختبار الخاصه به واعتبرها بالعنصريه لكونه فلسطيني وحضر عنوان بروتوكول الانترنت اي بي الافتراضي الذي استخدمه لتجربه الثغره يذكر ان احمد بطو ليس الخبير الامني الاول الذي انتقد طريقه تعامل سناب شات مع المبلغين عن الثغرات حيث قامت شركة أمنية من قبل بالكشف عن ثغرتين خطيرتين في الخدمة بعد تجاهل الخدمة للبلاغات التي قدمتها عن هاتين الثغرتين ويشار إلى أن مسؤولي شات كانوا قد قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بعدة تحسينات أمنية في الخدمة بعد ازدياد التبليغات فيها ويذكر أن المهندس أحمد بطو كان قد أطلق في العام الماضي تطبيقا ذكيا جديدا باسم ستيف كيدز قال إن الهدف منه معالجة مسألة نسيان الأطفال في السيارة، وهو متوفر لنظام تشغيل أندرويد. تجدونه في بلاي ستور أو جوجل بلاي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو، سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.